خمس نصايح ذهبيه لقياده امنه في فصل الصيف مع تيوتن الحرفية اول نصيحه معانا ان انت تفتح جميع الابواب والنوافذ قبل القياده لدقائق معدوده التالي نصيحة معانا ان انت تحاول تركن العربية بتاعتك في مكان ضلة وتحاول تغطي الزجاج الامام ثالث نصيحة معانا ان انت متسيبش الاطفال خلال فترة الصيف في العربية لمدة طويلة رابع نصيحة معانا ان انت متبقاش مالي خزان البنزين لحد الاخر خامس نصيحة معانا ان انت قبل ما تسافر مسافات بعيدة تتأكد دايما وتطمن على الكاوتش بتاعك وعلى ضغط الهواء داخل الكاوتش